الشم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو یقیناً یہ ماہ مقدس ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں برکتیں نعمتیں لے کر آیا ہے اور یہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور ویسے بھی الحمدللہ اس مہینہ میں مسلمانوں کے درمیان نیکی کرنے کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے اور یہ ماہ مقدس ہمارے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آتا ہے ایسے ہی آج ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں میں بہت ہی کمال کی بات ہے توجہ سے سنیے گا اور بڑی ہی زبردست قسم کی بات ہے یقیناً جہاں پر ہمارے درمیان خوشیوں کا ماحول ہے ہر بندہ خوش ہے رب تعلیٰ کی عبادت کر رہا ہے روزے رکھ رہے سیر و افطار کی دستر خان سج رہیں ہیں وہیں پر کچھ ہمارے مسلمان بہن بھائی بچوں کی شادیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو اس ماہ مقدس کی یہ جو رات آج ہمارے درمیان آنے لگی ہے اس رات کا ایک ایسا کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو اس طرح کرے گا جیسے میں بتانے لگا ہوں تو یقیناً ان شاء اللہ زوجل ان شاء مقدس کے صدقہ سے آکا کری ملک صلاحت وسلام کی نگاہ کرم سے اگلے رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کا رشتہ یقیناً ہو جائے گا تو عمل یہ ہے کہ آج کی رات مطلب کہ بارہویں شب گیارہویں اور بارہویں روزے کے درمیانی شب بارہویں شب مطلب گیارہواں روزہ اور بارہویں روزے کی درمیانی شب مطلب کہ بارہویں شب نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جو بھی بندہ بارہ رکت نماز نفل دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے دو دو رکت کر کے بارہ رکت نماز نفل پڑھنے گئے اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر سو مرتبہ درود پاک کی تصویر کرنی گئے اور ان کا ثواب آقا کریم علیہ صلاحت و سلام کی بارگاہ میں پیش فرما دینا گیا اس کے بعد اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنی کا یا اپنی بہن کے لیے دعا کرنی ہے یا کسی نے اپنے لیے کرنی کا تو ان کا تصور لے کر ان کا نام لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں ہو سکے تو رو کر دعا کریں گڑ گڑا کر دعا کریں انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کے صدقہ سے اس عمل کی برکت سے اس میری ماں بہن اور میری بیٹی جو بھی رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں گی تو ان کا رشتہ ان اللہ زوجل اگلے رمضان سے پہلے پہلے ہو جائے گا رب تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ بو عطا فرمائے آمین وسلم